L'Ajuntament porta molts anys treballant per defensar la, la diferència, per defensar els drets de totes les persones, davant d'aquelles persones que només veuen la vida en blanc i negre. Per això avui fem la festa Holi, que és una festa de color, que és una festa de la diferència, de totes les persones que diuen que els colors, que la diferència enriqueix a les societats i a les persones. I per tant, avui és un dia de festa, podem tornar, sortir al carrer a celebrar el Dia de l'Orgull LGTBI. A Viladeca ens estem orgullosos i orgulloses de ser una ciutat diversa on tothom té la llibertat d'estimar qui vulgui i com vulgui i per això disposem de diversos recursos per donar acolzament al col·lectiu LGTBI i per garantir les seves llibertats i acompanyar-los com per exemple el SAI, que està a disposició de totes les persones que vulguin fer ús per fer tràmits, per acompanyar-vos en les gestions que necessiteu i L'any passat vam atendre més de 60 atencions i aquest any continuem fent una tasca molt important de, de suport i recolzament a les persones LGTBI. Para mí esta fiesta es, aparte de una forma de reivindicar los derechos de la comunidad LGBTIQ+, una forma de representar que no estamos tan ocultos como realmente dice la gente, ni que és algo relativamente nuevo, sino que esto llevaba pasando desde hace cientos de miles de años y es una forma de darnos eh, una voz.